Війна почалася. Щурі, щурі повтікали. Головний лікар, молодий хлопець. Щить, коли розпинали Аврама, палили Аврама, то одна із мурашок набрала води в рот і, і побігла гасити. Їй спитала, що ж ти згасила? Ти хотіла згасити? Каже, навіть якщо я не загашу, то коли Бог запитає, потім, де я була. Я сказала, я була там не всі. Молоді хлопці, ну за 30 років. Головний лікар, його uh -huh. рідний брат, е співмешканець Начмєда, ну і жінка. Перший день війни до обіду втекли з лікарні. Кинули лікарню. Е ранених не було, кинули хворих. Вони місцеві жителі всі, кинули людей. Їх не кликали на фронт з автоматом в окопи, їх не кликали в, в воєнно-польовий госпіталь, він хірург. Вони повинні залишитися і допомагати людям, керувати лікарню, допомагати людям. Вони втекли. Коли почали поступати наші хлопчики, десеричні, з Дніпровського, Антонівського моста, з Каховського моста, з не було кому надавати допомогу, не було кому організувати це все. Голова міста мені зателефонувала, я поїхав і в 6 вечора, ну, 6 десь так, в 6, приступив до обов'язків, в 8 вечора вона мені привезла вже розпорядження. Розпорядження Ще про так? призначення виконувати обов'язки головного лікаря, ну, директора головного лікаря. І після того це все почалося. На час поступлення наших воїнів не було. Старільного матеріалу, не було скальпелів, нормальних скальпелів при умові, що лікар. Головний лікар був хірург. Не було нічого. Мені прийшлося вночі відкрити приватні аптеки. Люди нам дали все. Після того я вже з міс... додому не їздив. Я постійно потім жив в лікарні, тому що це вже почалася війна. Потім... На другий день поступали поранені, на третій день, ну тобто 25-26 поступали поранені. Ми старалися надати допомогу, ну, котрі важкі хворі. Те, що підлягало переправці на інший рівень, ми відправляли з черепно мозковими травмами, з переломами. Великих кісток і з травмою очей ми відправляли в Миколаїв. Потім, ну, це так продовжувалося до 19 е березня. Коли проривали, проривалися е орки в нашу сторону, окупанти це не люди. Через місто не було в окупації до 19 березня, але через Снігурівку проїжджали їхні танки, проїжджали їхні танки БТР, супроводжували бензовози, чи там, ну, бочки з горючим, проїжджали, вони через місто проїжджали. От, тобто, як окупації не було, поліції їхньої там і так далі не було, але через місто проїжджали. Раз, два, десь раз на день. От, ну, я так розумію, що настанова була не чіпати їх перед цим. Я не знаю, не пам'ятаю, яке це число було. Ну, це на початку Першої Дні війни. проривалася колона танків через Нігорівку, йшла. Наші хлопці-тереоборонівці з якимись ПЗРК, з автоматами, з пляшками Молотова. їх повернули назад. Підпалили в якусь певну кількість і все, і вони розвернулися, поїхали. Потім прилетіли вертольоти ще, наші вертольоти, і їх розстрілювали, ті танки. 19 числа стала окупація, сталася окупація. Вони війшли, війшли і поселилися в адміністрації, і сюди вони поселилися. На другий чи на третій день вони вже приїхали в лікарню. Ми були готові до того всього. Я всіх воїнів Збройних сил України, поранених, відправив з Снігурівки. Я їх відправив. Всіх. Значить, був випадок такий, що хлопчик лежить в реанімації з переломаними ребрами, з пневмотораксом, тобто розрив плеври, легень дренаж в грудній клітці, з трубочкою. І то все. Мене кличуть наверх хірурги. Приходжу, що таке, доктор, заховаєте, спаліть мої документи, спаліть мою форму. Тому що мені зателефонували хлопці, що прориваються у Снігурівку окупанти. Я забрав документи. Ну, на той час я вже був готовий до евакуації. Мені підприємці, фермери, купили спортивні костюми. Купили взуття для того, щоб їх відправляти як цивільних людей. Я зібрав документи, покликав швидку, ну, швидкої проблеми, тому що до того часу, поки 103 працювало, то треба було узгоджувати любий виїзд швидкої з Миколаєвом. Ну, але я це узгодив, спустили ми того хлопчика в швидку дав вказівку їхати в сторону на трасу, виключити мигалки і так далі, не включати нічого, щоб ніхто не бачив, і вивезти. вивез, що він не потрапив. Коли вони приїхали 20-го чи 21-го числа, березня, мене покликали фільчера швидкої, вони ж на першому поверсі багазуються. Вас русські прийшли, вас зовуть. Я вийшов до них, я не хотів, щоб вони йшли в лікарню, заходили, бо вони сказали, інакше ми піднімемося на. Я вийшов, в мене було чорне пальто таке, у мене руки були в карманах, він мені руку тягнув позороватися, я руку з кармані не витягнув. Вони мене запитали за зброю, вони запитали за військових. От, вони мені розказали, вже мені розказали, який. Корпуса у мене працюють, які не працюють, які закриті, вони мені розказали. Спитали, чи в підвалах нема зброї. І я почав його питати, їх питати, чого ви до нас прийшли. Вам що мало своєї землі? У вас 17,2 мільйонів квадратних кілометрів землі. Ми не прийшли вашу землю забирати, ми прийшли боротися з нацистами. Кажуть, це ви Кажу, прийшли, мене, бандерівця, захищати від тих людей Снігурівських, так? А ви ж розумієте, що наша армія сильніша, зброя американська краща, ви всі загинете, їдьте звідси додому. Передивилися жорстоко, всіх пацієнтів передивлялися, особливу увагу звертали на мужчин і на травмованих. Но на той час в мене залишалися АТОвці і залишалися тероборонці в лікарні. У них були до того часу замінені історії хвороб, в них були інші прізвища, в них були заховані документи. Їх це, це було все спеціально зроблено для того, щоб вони не потрапили їм в руки. У нас же ж пропало світло ще при тому, що були не в окупації. В лікарні пропало світло, пропав інтернет. В місті пропало, пропало світло повністю. В місті. Ми то в лікарні спочатку мали світло, бо до нас доходило, а потім і в нас зникло. Виходить, що в усьому місті, у всьому ОТГ, працює єдина, одна єдина організація – це е, лікарня. Тому що всі остальні повтікали. РЕС не працює, світла немає. Е, водоканал не працює, тому що світла немає, і теж повтікали е, керівники. Давайте ми вернемося трошки до визначення. Окупація Херсону і окупація Снігорівки. Це зовсім дві різні речі. Окупація Херсону є світло, ну, тим більше на початку. Є світло, є вода, є е, е, світло, працюють холодильники. В холодильниках є харчі, працюють магазини, працюють аптеки. Працює телевізор. Спочатку навіть український телевізор працював. Снігорівці, Снігурівці одразу це все пропало. Магазини розграбували. Світла немає, холодильників немає. В місті немає. Аптеки розграбували. Води немає. Води немає в місті. Ну, нічого немає. Приїжджають і давай обшуки робити на Пасху. Обшуки в мене, в моєї дружини в кабінеті, в мене, але ну, я їх обдурив. Вони не в мою ординаторську не попали. Там, де я, там і мобілка моя лежала і так далі. Я звів їх в іншу ординаторську. Вони все переорили, дружини забрали мобілку, мою мобілку, зрозуміло, що в мене немає. А де ваша мобілка? Забрали. Ваші колеги? Перші дні забрали. А друга? А другу теж забрали. Ну і так. Вони не вірили, але ну, це. потім повели мене в кабінет головного лікаря. Значить, там дівчата казали, що дві години зі мною проводили бесіду, щоб я перейшов на їхню сторону. Я їм сам, може, не дуже був цікавий, але це була мова за колектив, за мене і за колектив. Заборонили мені виїжджати за межі Снігурівки. Заборонили мені, хвор... болних, вивозити в ворожову країну. Ви повинні йти, у нас буде референдум, повинні йти на референдум і всім колективам і так далі. Я пояснив їм, що я цього робити не буду. Тому що я лікар, я буду займатися, я політикою не буду займатися, я займаюся, хто їм скаже правду, е... я займаюся лікувальною роботою і все. Ми вирішили, що зі мною щось будуть робити. Ми так собі вирішили. В п'ятницю я, виріш... я сказав ще на початку тижня бігом зробити, нарахувати зарплату за квітень медпрацівникам. Люди працюють. От. І я в п'ятницю раненько беру бухгалтера. Скорою їдемо ми в Миколаїв. Всюпереч всьому, всьому ми проїхали. Харчів набрали, медикаментів всього. Передзвонили мені з Снігурівки. Все добре, не шукали. Ну добре. Ну, я ж думаю, а, а мені казали, давай, я станься тут же, не їдь, бо щось зроблять. Я ж тоді думав, що як я поїхав я в Снігурівку. В суботу вранці вони приїжджають, тині врач, забирають, заводять мене в лікарні є така клітка для затриманих. Закрили туди, потім приходять, одягають мені наручники. Допитали водія за бухгалтерами. Не сказали, що бухгалтер виїжджала дівчину здавати якось мужчинам. Все, вивели мене з лікарні, повезли додому. Били так, вони мене били. Вони мені розказали, що вони зі мною будуть робити, що будуть током питати, кип'ятком питати і так далі. Але тут мене просто били. В полоні десь години три, три-чотири години десь так. В нарушниках і то все. Потім звідти е, знайшли ще Шевченка вище того. Забрали гроші, золото забрали. Е, знайшли вище того Шевченка. Просто він був навіть не в рамці, нічого просто на тканині А Ето хто такий? Я їм хотів сказати, ну тоді, знаєте, не до того було. Я не знав, що зі мною будуть робити, я здогадувався ну, тільки. У мене була якась така гордість, що я дружину в останній момент ну, вивіз. Повезли в поліцію, там завели в камеру, я там не знаю, недовго я посидів, потім поїхали ще раз до квартири, щось вони ще пошукали, а документи знайшли документи. В ящику так порядно складені, в папочках все, дружина поскладала все. А почмоні в ящики, а ящики такий, то в магазин трап'яний, картонно трап'яний такий гарненький. А почому ні в ящики в шкафу, а де вони маємо? Ну, це ще пошукали щось, і тоді вони мені кажуть, у вас один єдин, можливість залишим 24 години покинути Снігурівку. Ну, я кажу, я вже їду. Ви мені машину віддаєте? Ну, за машину вони знали, знали, тільки не знали, де вона. Дай віддаємо. Вони мирно довезли мене до супроводили до другого переїзду, до двойного переїзду, де на Миколаївськ. Там заміновано. Там розтяжки, ти там не приїдеш. Я кажу, приїду. От. Я вчора їздив, скоро їздив вчора. І вони почекали, побачили, що я проїхав через дзвоний переїзд, і я виїхав, там техніка горить, перегороджено горить техніка. Я з'їхав на пшеницю, там розтяжки, перекопано розтяжки. Я по пшениці десь кілометр два проїхав, виїхав на дорогу і почав співати калин.